المؤرخ محمد عبد الفتاح اهلا بكم شباب المرحله الثانويه دفعه 2023 سنه سعيده سنه جديده سنه مليانه بالتفاؤل مليانه بالامل معكم استاذ محمد عبد الفتاح محاضر ماده التاريخ في الاسكندريه اسعى لحلمك اسعى لهدفك وخليك واثق ان ربنا هيكرمك ومش هيضيع تعبك بس الاهم انك تسعى في الطريق الصح عشان تسعى في الطريق الصح وتجتهد في الطريق الصح لازم تعرف الاستراتيجيه الصح اللي انت هتمشي بيها بالنسبه لماده التاريخ الاستراتيجيه اللي بتتبعها الوزاره في طريقه وضع الامتحان بتعتمد على احترم بلوم للمعرفه اللي بيتكون من ست مستويات التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم. احنا بقى في مادتنا الامتحان بيجي في المستوى الثالث والرابع والخامس ودي طريقتي انا في الشغل، الطريقه اللي بنعتمد عليها، وهناخد مثال صغير شرح من الكتاب. ص واحد الكتاب المدرسي حاول الملك لويس الرابع عشر احتلال مصر في القرن ال17 لضرب تجاره هولندا في الهند. لو انت حفظت المعلومه وفهمتها مش ده السؤال اللي هيجي في الامتحان، لازم تعرف تستنتج ولازم تعرف تطبق، طب مثالنا عباره عن ايه؟ لو جينا حللنا المعلومه ديت هنلاقي ان الملك لويس ال14 حاول يضرب تجاره هولندا في الهند، معنى كلمه حاول يبقى المحاوله دي ما ما تنفذتش اصلا، حاول احتلال يبقى كده كان عايز بطريقه عسكريه، لو جينا كملنا باقي المعلومه هلاقي ان من خلال ضرب تجارة فرنسا للهولندا في الهند ده معناه ان اقوى منافس تجاري في القرن ال عشر كان دولتين فرنسا ودولة هولندا والاتنين بيتنافسوا على مستعمراتهم اللي موجودة فين؟ في الهند بدليل ان دولة فرنسا كانت عايزة تحتل مصر عشان تقطع طريق التجاره بتاع هولندا اللي بتيجي من الهند لحد دولتها في قاره اوروبا دي معلومه حللناها لو جينا حللنا اكتر هتثبت لي المحاوله ديت ان موقع مصر جغرافي متميز لو استنتجنا منها اسلوب التطبيق في مهرم بلوم هنلاقي ان اي محاوله بعد كده جت لاحتلال مصر دي اثبتت ايه ان موقع مصر جغرافي بيربط بين المنطقه الشرقيه قديما في الهند وبين دول اوروبا الحديثه في قاره طب لو جينا حطينا فكره سؤال هنقول ايه؟ يستدل من محاوله الملك لويس الرابع عشر في فكره احتلال فرنسا لمصر في القرن السابع عشر على احتكار هولندا التجاره في الشرق. طب لو جينا حللنا السؤال وجينا نبص للاجابه احتكار يعني هولندا بس اللي معاها التجاره؟ لا ما احنا لما حللنا السؤال لقينا ان في تنافس ما بين هولندا وما بين فرنسا يبقى اول اجابه بالنسبه لي لا تجو الاجابه الثانيه ازدهار تجاره فرنسا في العالم الجديد. كلمه العالم الجديد ما تنفعش لان العالم الجديد الامريكتين واستراليا واحنا بنتكلم عن الهند في اسيا عالم قديم الاجابه الثالثه افتقاد فرنسا لمصالح اقتصاديه في الشرق لا طبعا ما تنفعش لان فرنسا ليها مصالح اقتصاديه في الهند بدليل تحليل المعلومه ان كان في تنافس ما بين فرنسا وما بين هولندا تفوق هولندا تجاري في الشرق دي الاجابه الوحيده اللي ممكن تنفع ان هولندا متفوقه تجاريا في الشرق فعشان كده فرنسا مش قادره تنفذها فجت تعمل ايه جت تحتل مصر عشان تقطع عليها طريق التجاره للهند ودي الطريقه اللي احنا بنعتمد عليها ان انت تفهم معلومه هتحللها ممكن تلاقي التحليل اللي انا بقوله من خارج الكتاب اصلا بس من غير الكلام اللي هقوله مش هتعرف توصل لفكره السؤال ولو حللت معايا صح تستنتج صح هتيجي تبص تلاقي نفسك بتستبعد الاجابات صح وبتوصل في الاخر للاجابه الصحيحه ودي الطريقه اللي اتبعناها مع زمايلكم في دفعه 2022 وربنا وفقنا وجبنا ما يقرب من 90% من افكار الاستنتاج في الامتحان ودي بعض الافكار اللي جت معانا في المراجعه النهائيه في الامتحان كانت نازله على مراجعتنا على قناتنا على اليوتيوب. يتناقض وعد بلفور مع وعود انجلترا للشريف حسين. وعد بلفور ده كان بيدي لدوله اليهود حق اقامه دوله في فلسطين، وفي نفس الوقت كان في المشروع الشريفي ان المفروض الشريف حسين هيعمل دوله عربيه من ضمنها عرب فلسطين وبلاد الشام. طيب، يقول لك تم تنفيذ هذه المطالب كلها امتى؟ بعد مظاهره عبدين الثانيه. معنى كده إن نفذ لي المطالب الفئويه بتاعه يناير مظاهره عبدين التانية في سبتمبر هو مين مؤسس مظاهره رئيس وزراء الموزر... مظاهره عبدين بينما ازدهرت بعض الصناعات الحربيه في اواخر عهد عباس واوائل سعيد عرفناها بسبب السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه واشترك مصر في حرب القرم بامر من السلطان العثماني مستنيكم كلكم على خير ان شاء الله الاعداد محدوده جدا لان الطريقه اللي هتابعها لازم الطالب هيرد عليا فعشان الطالب يرد لازم يبقى العدد محدود سارع بالحجز عن طريق لينك استماره الحجز أو أماكن تواجدنا بمقر السنتر هتلاقي الكلام ده كله موجود في أعلى البوست